أين يدفن الجن موتاهم؟ ولماذا يقطعون جثثهم قبل الدفن؟ ومن هو الملك الموكّل بقض أرواحهم؟ ستبكي السلام عليكم مشاهدين الكرام. الجن عالم أخفاه الله عز وجل عنا، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه، كما خلقنا جل جلاله لنعبده. قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون. وهم يعيشون بيننا ويروننا ولكننا لا نراهم قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم والجن يأكلون ويشربون وينجبون ويموتون قال الله عز وجل في كتابه الكريم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 فما يحدث للإنسان، يحدث للجان، فلا فرق بينهما، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون فالجن يعيشون آلاف السنين ونهايتهم الموت والفناء فيشبهون الإنسان ويمرضون ويموتون بحرقهم من الشهب القاتلة أو يموتون بالقتل أو تنفذ أعمارهم لكن بسبب أن الله عز وجل أعطاهم قدرات خارقة مختلفة عنا، فهم لا يموتون بالغرق أو سقوطهم من أماكن مرتفعة كما يحدث للبشر فبعضهم يغوص في الأعماق كما في قصة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وبعضهم يطير في الآفاق التي ينعدم فيها الهواء ولا يموتون بسبب بالاستدام بالأشياء فهم تقبض أرواحهم مثل ما يحدث مع البشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وُكِّل ملك الموت لقبض أرواح المؤمنين والملائكة وملك بالجن وملك بالشياطين وملك بالطير والوحوش والسباع والحيات فهم أربعة أملاك وقتل أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جنا كان يتشكل بشكل حية وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب من الجهاد ليرى زوجته وكان حديث عهد بالزواج فوجد حية على فراشه فقتلها برمحه فوقع صريعا أما إبليس لعنه الله فرغم أنه من الجن إلا أنه طويل العمر بوعد الله عز وجل له قال الله عز وجل على لسان إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فلم يحدد الله عز وجل في القرآن ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة أماكن دفن الجن موتاهم قال العلماء إن الجن لا يدفن بعد موته لأنه مخلوق من النار أما الإنسان يدفن في الأرض لأنه خلق من تراب، ولكن يبعثون مثل البشر يوم القيامة قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فاللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين